ہم لوگ بابو بابو کے ساتھ آیا ہی سہی بھی ا گئی اپیا بہت ہارڈ نمبر 4 گفٹنگ ہیلنگ ہیلنگ ہیلنگ نمبر 4 پھر بندہ ا میرے پاس بھی یہی ہے نام ہی نکلا ruk ja arba watch out yaar مار ہوتا نہیں ڈیٹ بچا ہے یہ مارا اسام اسام پھر بھائی ڈیوائس واچ اؤٹ جس نے یہ ٹیم کر دیا بندے ہیں ہاں تیرے پہ ایسی یہ ہے ہی نہیں رہا i need consumables dega de yaar number 3 میری بہت ہو رہی ہے نیٹ کرتا ہوں ہو گیا مار دیے گل کر आगे डीपी वाला है और पीछे वो चार्ज से चाल देते हैं बोल रहा हूँ फुल्पर है ये वाली का लोसा बिल